Jesteš nim jedno, od zawsze jedno Bo ty jesteš ním jedno, na zawsze jedno Obu cię ośpiący, obu cię ośpiący Obu ośpiący, Ale vraťme se k tématu srdce. heart Pamatujte, naše srdce je luno. The word of God is the seed. Slovo Boží je semeno. And your imagination is what connects the seed to the egg. A tvoje představivost je to, co spojuje tyto dvě věci. Obrazně řečeno samozřejmě. So that you can with the word of God. Aby jsi mohl otěhotnět Božím slovem. Tvoje představivost je taková mapa pro tvůj život. I'm going to make Rád bych teď řekl něco velmi odvážného. Tvůj život ve skutečnosti není výsledkem toho, co se ti stalo a co ti udělali jiní lidé. Tvá dnešní zkušenost pochází z toho, co jsi včera napsal do srdce. Je opravdu zvláštní, jak křesťané nechtějí přezít odpovědnost za to, co si napíšou na srdce. Ale na druhou stranu to není vůbec divné. Protože se to naučili od Adama a Evy. Všichni sváděli vinu na někoho jiného. Diabla, manžela, manželku, všichni byli vinni. We have to take for the of our own Každý z nás potřebuje převzít odpovědnost za stav svého vlastního srdce. Takže to, co dnes zažíváš ve svém životě, je vlastně výsledkem toho, co jsi v minulosti zasadil do srdce. Je tu jedna věc, kterou lidé nechápou. Když začneš prožívat nějakou krizi Now in the you try to fix your a uprostřed krize se snažíš vyřešit svůj problém, in my opinion, podle mě. The worst Nejhorší věcí, nejhorší reakcí křesťana, když se dostane do krize, je modlit se k Bohu, aby vyřešil tento problém. Pavel to zkoušel třikrát a pán mu řekl, že to tak nefunguje. Třikrát jsem požádal Pána, aby opravil, vyřešil můj problém. God said, eh, eh. A Bůh řekl... Víte, modlitba není prosit Boha nebo přesvědčit Boha, aby něco udělal. Modlitba je přizpůsobení, naladění. Našeho srdce na boží srdce. Před dvěma lety jsem byl v São Paulo a v jeho okolí a vedl jsem tam třídenní seminář. Třídenní seminář a byl to seminář o životě bez omezení. Večer jsme večeřeli s pastorem a jeho ženou. A všiml jsem si, že ten pastor byl podrážděný. He said, "Reinhard, I don't agree with what you preach tonight. Řekl: "Reinharde, nesouhlasím s tím, co jsi dnes večer vyučoval." Well, that's fine, you don't have to. No. V pořádku, nemusíš se mnou souhlasit. So, I'm Já nemám takovou nejistotu, že bych potřeboval, aby se mnou lidé souhlasili. Můžeš si věřit, čemu chceš. Kdysi jsem měl takovou nejistotu, ale to už je minulost. So if you fine. Pokud věříš něčemu jinému, je to v pořádku. Was upset about what I was about faith that ale zvláště byl podrážděný tím, co jsem vyučoval o nárokující víře. Protože jeho pojetí modlitby bylo přesvědčit Boha, aby něco udělal. Já to chápu tak, že moje problémy byly vyřešeny už před dvěmi tisíci lety na kříži. Pokud tomu bude moje srdce věřit, stane se to mou zkušeností. Řekl, že se mnou nesouhlasí. A pak mě zavalil argumenty. I said, okay. Řekl jsem mu, dobře. I said, I ask you a Můžu se tě na něco zeptat? Řekl jsem, kolik modlitev procentuálně ve tvém křesťanském životě bylo vyslyšeno? Těsně předtím, než stačil odpovědět, jeho manželka vybuchla. Opravdu není nic krásnějšího, než upřímná manželka. Neboť taková manželka je většinou pro náboženského pastora velkou ostudou. O, nikdo tady neřekl amen na toto prohlášení. Dokonce ani Ella. Nestačil odpovědět, ona vyhrkla, "Velmi málo." And he got mad at her. Byl na ní naštvaný. Said, don't, don't so a, já říkám, said, so a já říkám, "Poslouchej, nebuď tak zlý na svou She ženu." Ona jen upřímně odpověděla na otázku. So a Jsi pastor, který má v kostele tisíc lidí, a tvé modlitby jsou neúčinné, a přesto se mě snažíš přesvědčit, že tvůj způsob modlitby je správný nemůj. Proč takové volání k Bohu aby vyřešil náš problém, je tou nejhorší první reakcí, kterou můžeme v krizi zažít. We pray not in faith. Protože se pak modlíme v zoufalství a ne ve víře. The of is not the of is faith, my Měna nebe není zoufalství, pouze víra. God or to whiny to faith. Bůh a celé nebe neodpovídají na plačící modlitby, pouze na modlitby víry. So the crisis, the Pokud se naučíme nejprve v krizi vyladit své srdce, pak to, čím oplodníme naše srdce, se stane Jakou minulost si představuješ? Každý v této místnosti si prošel bolestnými, těžkými zkušenostmi. Vzpomínám si, jak jsme v roce 1980 založili náš první zbor v Rakousku. I kind of struggled with this phenomenon. V nějakém smyslu jsem se potýkal s určitým jevem. That two with a sim a walk Že byli dva lidé, kteří měli velmi podobný charakter, velmi podobný temperament a procházeli velmi podobnými okolnostmi. One comes out mature and victorious and joyful and the other one bitter and angry. A jedna z těch osob vyšla z těchto obtížných podmínek zrálejší, sebevědomější, rozvinutější a druhá zahořkla a uzavřela se. Zajímalo mě, kde se vzal ten rozdíl. Came to the it's all about the heart. Až jsem došel k závěru, že jde o srdce. Když procházíme těžkými zkušenostmi zaseváme v našem srdci zrno, semeno. To zrno, které zaseješ ve svém srdci, vyroste a přinese ovoce. Works on the law of and reaping. Protože celý vesmír funguje podle zákona sedby a sklizně. So if you plant negative Pokud srdci semeno negativity, přesně to budeš sbírat. Co se děje? My Co se stalo moje tchyně who is now with Jesus, která je nyní u Ježíše. Ona měla hrozné dětství. She also had a, a také zažila násilí a zneužívání ve svém manželství. An Její muž byl alkoholik, zneužívali, často kvůli tomu byla v nemocnici. So Co se stalo? She wrote images, imaginations, pictures on her heart. Ona si do svého srdce napsala, namalovala určité obrázky All men are bad. o mužích, které říkali, že všichni muži jsou špatní. So guess what she experienced her whole life. A představte si, co za celý svůj život zažívala. Zklamání od mužů až do dne její smrti. Proč? Protože tvé srdce komunikuje s tvým mozkem a tvůj mozek říká tvému tělu co má dělat. Pokud si tedy vštípíš do srdce pravdu, že všichni muži jsou špatní, Tak i když ti nějaký muž řekne hezká slova, a bude na tebe milý, nebudeš to vnímat jako něco pozitivního. Protože to budeš filtrovat skrze své zlomené, znečištěné srdce. Proč ženy, které vyjdou z nějakého nasilného vztahu, vstupují do dalšího takového? Víš, už jako malá holka jsem snila o tom, že mě někdo bude využívat. Let's see, where can I find another man who Najdeme dalšího mučitele, který mě bude šikanovat. No, no, no, no, no. Ne, ne, ne, ne, ne. Out of your heart flow the fountains of life. Z tvého srdce proudí zdroj života. Tvé srdce rozhodne, kterým směrem půjdeš. Co musíme udělat? Prostřednictvím naší představivosti musíme změnit obrazy, které jsou zapsány v našem srdci. Fantazie a představivost Fantazie a představivost se zdají být stejné věci, a přesto jsou velmi odlišné. Proč jsou na jednu stranu stejné a na druhou stranu úplně něco jiného? Představivost a fantazie jsou něco, co si zapisuješ do svého srdce, až na to, že fantazie nemá důvod se naplňovat, protože to není napsáno ve Slově Božím. Takže bys neměl ve svém životě jen tak procházet a soustředit se na to, že si budeš představovat, fantazírovat o velkých věcech, kterých dosáhneš Božím království. Místo toho, bys si měl zapsat ve svém srdci, co ti Bůh řekl, musíš mít základ pro svou představivost. A jakmile to pochopíme, naše srdce bude neustále oplodněno a budeme stále něco odhalovat. So so Funguje to velmi přesně, dokonalým, neomylným způsobem. I've been on the of 139 for many Rozímal jsem nad 139. žalmem po mnoho měsíců. Když jsem byl ještě v Matčině lůně, všechny mé dny byly zapsány ve tvé knize. Opravdu bych si přál, abychom všichni mluvili v hebrejštině, protože ta pasáž hebrejsky zní krásně. Je to velmi obtížné přeložit do jakéhokoliv jazyka, protože je to extrémně poetická fráze a hebrejština je velmi bohatý jazyk. Ale mohli bychom si troufnout na takovou formulaci. Když jsem byl ještě embryo v lůně mé matky, začal jsi psát ve své knize můj příběh. A teď ji musím napsat až do konce. Je to krásné. So there is a book in heaven, je určitá kniha v nebi. která se jmenuje story of Reinhardův příběh. And Reinhard has to choose. A Reinhard se musí rozhodnout. Zda vyplní prázdné stránky této knihy nebo bude psát svou vlastní knihu. Bohužel, kvůli náboženství, většina křesťanů místo psaní do této knihy píše svou vlastní knihu, která je bohužel velmi nečistou knížkou. So Musíš si to dát za prioritu objevit tuto knihu svého života, která je v nebi, přinést ji sem na zem, a zapsat si až do konce. Podívejme se, co říká Efeským 2.10. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Všechny tvé dobré skutky byly již připraveny. Book has been while you were tu knihu začal bůh psát, když jsi byl ještě embryem. Byly tam napsány názvy těch kapitol, a ty musíš zapsat stránky té knihy. Why are the of books never Proč většina těchto knih vůbec nevznikne? Prostě nejsou napsány. Protože naše srdce bojkotuje ten příběh, který pro nás Bůh začal psát v nebi. Nevěříme tomu, že jsme dostatečně dobří, nevěříme, že je to pro nás, nevěříme tomu a tam tomu. Nevěříme tomu, že žena může dělat to, či ono. We we the of to write a book. Věříme tomu, že potřebujeme souhlas lidí, abychom napsali knihu, ale to není pravda. Když si dnes večer položím mou hlavu na polštář, abych usnul, je mi jedno... Zda se ti líbilo to, co kážu, nebo ne? Moje otázka v srdci je, zda jsem napsal dnes dokonce to, co on chtěl, abych napsal. Pavel napsal v Galatském, jestli se stále snažím líbit lidem, potěšit lidi, Nemohu se líbit Bohu. Mnoho křesťanů se tak zaměřuje na získání souhlasu lidí, že nikdy nebudou schopni napsat tuto knihu, kterou Bůh pro ně má. A to všechno se vrací k tomu aspektu, čemu věří naše srdce. Co vidíš ve svém srdci? Když jdeš večer spát, co vidíš ve svém srdci o sobě? Co vidíš o své budoucnosti ohledně toho, co Bůh pro tebe má? Víra. Víra je důkazem reality, kterou nemůžeš vidět svýma přirozenýma očima, ale očima svého srdce. Pokud nezačneš snít o věcech, o kterých sní Bůh, pak nikdy nebudeš dělat skutky, které Bůh chce, aby the vykonal. Nejlepší sny nesníme v noci, ale ve dne. Protože povstávají v hloubi našeho srdce spolu s Duchem Svatým. Takovým způsobem se rodí skuteční hrdinové. Víte, to, čemu věříme ohledně duchovního boje, to, co nás církev učila na toto téma, nemůže být více vzdálené od pravdy. Dávali jsme mnohem více moci a autority poraženému nepříteli než Ježíši Kristu. Díabel udělal to, udělal tamto a ono. to Řeknu ti, můj drahý příteli, 95% z toho, z čeho obvinuješ ďábla, nemá nic společného s ďáblovým jednáním. Pochází to přímo z tvého srdce. I když hřešíš, nedáváš autoritu ďáblu. Jak můžeš dát pravomoc někomu, komu ji Ježíš odebral? You really think you have more right than Jesus? Opravdu si myslíš, že na to máš větší práva než Ježíš? So you really make and more than Jesus? Opravdu jsi lepší a mocnější než Ježíš? To je arogance. Koloským to velmi jasně uvádí. On the cross he the devil na kříži Ježíš Ďábla úplně odzbrojil. He made a On se vyspíval ďáblovi. Konec hry. Ďábel je poražený a je lhář. All his. Takovou má povahu. Oh, but I had all these from the devil. oh, ale já mám pořád útoky od ďábla. Máš to, čemu věří tvé srdce. It's that je to tak jednoduché. jaký... Jak je to možné, že i když řešíme, nemůžeme to svalit na ďábla? Víte, je velký rozdíl mezi autoritou a příležitostí, možností. Neexistuje žádná taková věc ani osoba, která by mohla dát ďáblovi pravomoc, Přidělit mu zpět autoritu, kterou mu Ježíš vzal. You can give him a, a Můžeš dát diáblu příležitost, Doesn't mean he has authority. ale to neznamená, že má autoritu. Means a legal right. Protože autorita znamená, že máš zákonné právo. Means, hey, do you smack me? Ale příležitost znamená, že říkáš, hej, pojď, udeř mě. Je velký rozdíl mezi autoritou, právem na něco a příležitostí. He has no On nemá autoritu, nemá právo. K think. Zamysli se. Zamysli se. Pokud můj hřích znamená, že dávám ďáblu autoritu a můj dobrý život bez hříchu ďáblu, autoritu bere... Pak můžeme rovnou zapomenout na kříž. Je to, jak bychom řekli Ježíši, no, pane Ježíši, je milá, že jsi zemřel, ale takhle se mi obecně dobře daří. Povedu svatý život a pak ďábel nebude mít nade mnou žádnou autoritu. Nade mnou. Dňábel nemá žádnou autoritu, protože mu ji Ježíš vzal na kříži. A samozřejmě, když jsi hlupák, tak budeš dávat dňábelu příležitost jednat ve tvém životě, ale to neznamená, že na to má právo byl je poražený, je lhář, je podvodník a nebudu vám říkat všechna ta přízvíška, která mu dávám. Would you too much. Protože by vás to mohlo urazit. True. Opravdu. Když pochopíme, jakou moc má přesvědčení našeho srdce, víra našeho srdce na všechno, co děláme, Začneme věnovat svému srdci větší pozornost a začneme na něm vědoměji pracovat. You know, a lot of spiritism and whatever." Někteří lidé mi říkají: Reinharde, neříkej to slovo, nemluv o představivosti, nepoužívej to. Je to světské, je to new Bla bla bla bla bla. Poslouchej. The whole, all of is about the Křesťanství se točí kolem neviditelného. The Koncepce představivosti je hluboce integrována s křesťanskou vírou. Věříš Boha, kterého jsi nikdy neviděl? Věříš tomu, že před dvěmi tisíci lety nějaký muž zaplatil za tvůj hřích a nikdy v životě jsi ho neviděl? Věříš v anděli, které jsi nikdy neviděl? Věříš tomu, že jednoho dne půjdeš do nebe, které jsi nikdy neviděl? Neviditelný svět je přirozený, prvotní svět křesťanské víry. Proto musíme mít takový postoj, kterým říkáme. Nepotřebují něco vidět svým přirozeným zrakem, abych věřil. Potřebujeme pochopit, že čím jasněji vidíme Boží obrazy v našem srdci, čím dříve bude naše srdce oplodněno zrnem, Božího slova, and the we will in our daily life. tím rychleji to zažijeme v našem životě. If you close your eyes, Pokud zavřeš oči and think about your a budeš myslet na svou budoucnost, and think about your o své finanční budoucnosti, what do you see? co vidíš? <laughs> what you see is what you to, co uvidíš, bude tvoje zkušenost. Když zavřeš oči a budeš přemýšlet o církvi, kterou vedeš, to, co uvidíš ve svém srdci, to uvidíš v přirozené realitě. Je červenec? Dnes je 4. července. V Americe je velká party. Jsem si jistý, že moji synové se baví. Je to jeden z největších amerických svátků v Americe ve Spojených státech. Takže je červenec. A na začátku letošního roku jsem se rozhodl, že do roku 2020 budu milionář. One thank you. No. Jeden tady řekl Hallelujah. děkuji. The you are Vy ostatní jste náboženští, plní soudu, někde hluboko ve svém srdci byste to také chtěli říct, ale nemáte dost odvahy na to, abyste to udělali. I said to řekl jsem Debbie. I said řekl jsem miláčku. 2020 že než skončí rok 2020, garantuj ti, že budu milionář. You know Víte proč? Of on the of Už se nemůžu dívat na děti, které hladoví a umírají hlady na ulicích brazilských měst. Jsou čtyři lidé, kteří mají obrovské srdce pro službu a které hodlám zaměstnat na plný úvazek do konce tohoto roku. Hodlám jim zaplatit za jejich práci a službu, kterou budou vykonávat. Too long. Už příliš dlouho. Už příliš dlouho jsem bojkotoval sám sebe špatným přístupem a přesvědčením svého srdce, ale už to nebudu dělat. Tato změna začala ve mně, když jsem trávil čas s Ježíšem a on mi řekl, Reinharde, ty si vybíráš, kolik budeš mít. Can you imagine? Dovedeš si to představit. Dokážeš si představit, co by se stalo v Božím království, kdyby každý člověk v této místnosti byl milionář? Zamysli se nad tím, jak moc Boží království trpí nedostatkem financí a není to Boží vůle. It's not God's fault. Není to Boží vina. It's the fault of your own heart. Je to chyba tvého srdce. Tak jsem začal dělat konkrétní rozhodnutí. Začal jsem jednat podle své víry. Letos jsme překonali všechny prodejní rekordy, pokud jde o knihy. You and then you will give birth. Když uvidíš ve svém srdci místo, kde tě Bůh vidí, tvé srdce se stane plodným a začneš zakoušet, co je v něm. Reinharde, neříkej lidem, aby snili o tom, že se stanou milionáři. Dobře, mám vás vyučovat o tom, jak si představit, že žijete ve velké chudobě a sotva se vám daří přežít. Skutečně to chcete? Začátkem tohoto roku jsem řekl Debbie a našim několika duchovním synům. By řekl jsem jim, než skončí rok 2020, budu milionář, ale ty peníze nikdy, nikdy nebudou patřit mému srdci. Před třemi lety jsem byl v Monaku. Jeli jsme tam, protože Debbie tam chtěla jet. Byla to její touha ještě předtím, než jsme se vzali. Ale nikdy předtím jsme to nezvládli, protože když jsme žili v Rakousku, byli jsme vždy přilízá uh, nepráznění. Ale asi před třemi lety jsem měl kázat na konferenci v Německu, v Berlíně. Řekl jsem mi, Madraha, co říkáš, že bychom po konferenci letěli do Austrálie, pak vzali naše auto, jeli do Monaka, strávíme tam tři dny na nějakém pěkném místě a pak se vrátíme domů. Řekla, že by to bylo skvělé. So we, we to Dostáváme se do Monaka. Nevím, zda jste tam byli. To staré město je tak položené na kopci, takže jsme šli nahoru. A odtud jsem se díval na přístav. So <laughs> a prostě jsem se naštval. Opravdu jsem se tak naštval, že jsem tam začal klít. Byla tam Debbie a ještě jeden pastor. Víte proč jsem byl tak naštvaný? Viděl jsem v tom přístavu desítky, desítky jachet, které měly přistávací místa pro vrtulníky. Byly ve mně takové myšlenky: Co je to za plítvání peněz za tu jednu jachtu a jednu helikoptéru a celé vybavení? Bych mohl postavit dva syročince a za tu ještě další. Co to je za vyhazování peněz do kanálu? Takový jsem byl naštvaný. Vštěkol. A pán mi napomenul. Řekl Reinhard, řekl, ty jsi naštvaný na špatnou věc. Don't get angry at prosperity, get angry at poverty. Nebuď naštvaný na bohatství, buď naštvaný na chudobu. Poverty is the real problem, not prosperity. Protože chudoba je problém, ne úspěch, prosperita. Myslíš si, že tvé děti nemají dost, protože si tito lidé kupují tyto luxusní jachty? Myslíš si, že ten luxus mě okrádá o nějaké bohatství? Jsem tvůrcem každého diamantového dolu na světě. Jaký je tvůj problém, člověče? Tvůj pohled, Reinhard, je špatný. Musíš ho změnit. Stál jsem tam a nadával a byl jsem naštvaný, až mě nakonec pán přerušil. A já jsem musel říct promiň, a lidé stojící vedle mě řekli, co, co se děje? Mé srdce bylo naprogramováno věřit, že všechna hmotná požehnání jsou špatná. Tak máme to, čemu věří naše srdce. Vždy máš to, čemu věří tvé srdce. Když pochopíme, že naše srdce se musí stotožnit s tím, co on řekl, a ne se špatnými náboženskými představami, které do nás byly vloženy. to když to skutečně uvidíš ve svém srdci, nebude trvat dlouho a uvidíš, jak se to projevuje zde na zemi. My bojkotujeme tolik věcí v našem životě. Bojkotujeme náš úspěch, naše vztahy, pokoj ve vztazích, naše zdraví, manželství. Jen proto, že máme špatný postoj v srdci, nesprávné přesvědčení v srdci. V semické hebrejské kultuře je jméno velmi důležité. Protože jméno vždy znamenalo identitu. Je to velmi jasné, lze to vyčíst z Bible. Bůh měnil jména lidí, protože chtěl změnit jejich identitu. Když pochopíš, že v hebrejské kultuře jméno znamená identitu, čili povahu a charakter, tak co se děje? Bůh nemůže jednat proti svému jménu. Jestli věříš, že ti Bůh seslal nemoc, aby tě něco naučil, God, tak říkáš Bohu, že je lhář. God is Protože Bůh se nazývá Jahve Rafa. To znamená, pán je lékař. Znamená to, že je to jeho povaha, jeho charakter, to je to, kým on je. If you Takže pokud přisuzuješ nemoc Bohu, který skutečně léčí, je to, jako bys mu řekl, víš co, tvoje jméno je falešné, jsi lhář. Jehovah Jirech, pán, který zaopatřuje, ne pán, který bere. Pán mi to vzal, aby mě něco naučil. Ne, tvé srdce tě okradlo, můj příteli. Stop blaming God for what your heart has cost. Přestaň vinit Boha za to, co je výsledkem víry tvého srdce. It's easy to blame God or the devil. Víte, je velmi lehké vinit Boha nebo ďábla. Pane, kdyby si řekl, Reinharde, nikdy nesmíš utěšovat a uklidňovat nevíru ve svém srdci, můžeš jen konfrontovat. <těk> řekl jsem, pane, ale kdo něco takového dělá, že by živil nevíru ve svém srdci? said, my people do all the time. Pan mi řekl, moji lidé, to dělají pořád. Jak? Yeah. Pan se mě zeptal, zda si pamatují na Masela. To je nějaký člověk. Bylo mu 53 let a zemřel náhle na následky nečekané nemoci. Left wife a widow and boy and orphan. Zanechal ženu a malé dítě. What did they say in Co řekli v kostele? The Lord took him. Řekli, pán si ho vzal. Man with a pán do řekl, já jsem si ho nevzal. Nezabijím 52 letého člověka, který zanechá rodinu a malé dítě. It's so easy to find a je velmi snadné vyvinout teologii, která bude utěšovat a hýčkat nevíru v našem srdci. Místo toho, aby se s ní konfrontoval. Víš, že pokud ve svém srdci pochopíme, kdo jsme jsme a co pro nás Bůh má, budeme moci, rozšířit království. Mocným způsobem. Protože nakonec děláme každé rozhodnutí ve svém životě na základě toho, čemu věří naše srdce. Takže pokud se za každou cenu budeš snažit změnit své rozhodování, Moc to nepomůže. Říká se tomu modifikace chování. That's good for a while. Je to dobré, nějakou dobu, na chvíli. While you your heart. Pouze pokud v tuto chvíli změníš své srdce. Víte, kdybych byl manžel Eli, a každý den bych se na ní zlobil, protože má zelené nechty a ne červené, a já nemám rád zelenou. Každý den bych se na ní naštval, křičel bych na ní a říkali ošklivá slova. Bylo by hezké, dobré toto chování změnit. Ale ve skutečnosti je moje chování problémem mého srdce. Takže až budu jednat se svým srdcem, už se k ní nebudu takto chovat. Oh, you mě. Ne. Nepředepisuj mi takovou pravomoc. Já nemám takovou pravomoc ve tvém životě. Like angry. Nemohu nikoho naštvat. Ty se rozhoduješ naštvat se věcmi, které se ti nelíbí. You have a heart problem. Máš problém se svým srdcem. So Ale toto je typické chování, které praktikujeme. Are not to take for our Nejsme připraveni přijmout odpovědnost za stav našeho srdce. So I want you to go home from this Moc bych si přál, abyste se z této konference do. vrátili domů a udělali něco takového. Za prvé. Požádej Pána, aby ti ukázal oblasti ve tvém životě, kde opravdu potřebuješ směnu. Požádej ho, aby ti ukázal oblasti tvého života, kde se bojkotuješ a omezuješ. Blame game. A pak přestaň hrát tu hloupou hru, spočívající na svalování viny na druhé. Take to Převez mi za sebe zodpovědnost a řekni, zdroj života plyne z mého srdce, tak se musím vypořádat se svým srdcem. Pak zjistit, co pán říká na toto konkrétní téma a zbav se jakéhokoliv náboženského filtru. And spend time a potom věnuj čas your own heart. změně svého srdce. You do this by Děláš to vytvářením představ Obrazů ve svém srdci, jak o tom říká Bible. Představy hluboce zapsané v srdci. Kdo z vás cítil strach, když se mluvil o tom běžícím velkém černém psovi? Cítili jste strach? Jste připraveni se mnou experimentovat? Takže máme tady člověka, který pocítil strach, když ve svých představách spatřil tohoto velkého černého psa. Problémem není velký černý pes, ale její srdce. So let's change that. Změňme to. Bible, tells us, how to change it. Bible nám říká, abychom to změnili. Jak okay. to máme změnit? Magdo, zavři oči. A následuj má slova ve své fantazii. Down this field. Jdeš po poli a, a vesele skáčeš jako malá holka. And big black dog comes you. A najednou vidíš, jak k tobě běží velký černý pes. And Jesus is walking with you. Ježíš jde spolu s tebou. And he's holding your hand. Drží tě za ruku. And he says, My little girl. Říká, moje malá holčičko. There's Nemusíš se ničeho bát. Dog is of me and of you. Ten pes se mě bojí a bojí se i tebe. He will never do any harm to you. ti. I'm with you. Protože jsem s tebou. Nikdy nedovolím, aby ti nějaký velký černý pes ublížil. Just trust me. Prostě mi věř. And you get so excited. A najednou jsi nadšená. Objímaš Ježíše say, a říkáš, Ježíši, to je tak hezké. So Jsem s tebou v bezpečí. Wow, you protect me so well. Tak dobře mě chráníš. No dog can touch me. Žádný pes se mě nemůže dotknout. I love walking with you through the field. Ráda s tebou chodím po polích. And Jesus said, a Ježíš říká, yes, I'm here. ano, vždy jsem tady. So you safe. Proto jsi vždy v bezpečí. Come on, girl, let's skip the field. Pojď, moje malé děvčátko, poskočíme se podívej se na ty krásné Look květiny. Podívej, tohle je tvoje oblíbená květina. It? Chceme ji utrhnout? You down and the a ty se skláníš a trháš květiny. A vložíš je v Ježíši do vlasu. Ježíš se směje a říká Vidíš, říkal jsem ti, že jsi se mnou vždy v bezpečí. Ok, now open your eyes. okay otevři oči. Now watch this. A teď se dívejte. Close your eyes again. Zavři oči. You're skipping down the field. Procházíš se po poli a poskakuješ. Happily like a little girl. Jsi veselá jako malá holka. And a big i běží k tobě velký černý pes. Cítila jsi strach? Je. Ne. Víte, to je kouzlo. Trvalo 60 sekund, než její srdce uvěřilo něčemu jinému. 78 krát Biblia mluví o rozjímání, meditování. 78 krát. Biblia nám to jasně říká, že prostřednictvím své představivosti máme utvářet ve svém srdci obrazy toho, co nám See, Bůh, Bůh to nebyla fantazie. Why was it not Proč to nebyla fantazie? Protože Koloským 3.3 říká, že jsme s Kristem skryti v Bohu. Hýdom 12.4 říká, že Pán Bůh říká, že tě nikdy neopustí. Římanům 8, 8 nám říká, že nás nic nemůže oddělit od lásky, kterou máme v Ježíši Kristu. The word of God, used her and her heart. A v této situaci si Magda vzala Boží slovo, použila svou fantazii a udělala ve svém srdci nový zápis. Náboženství nás naučilo strašnou věc. Just keep until God heals you. Naučilo nás, že se máme modlit, dokud nás Bůh neuzdraví. We pray like the pray. Modlíme se, jak se modlili balovi proroci. Tehdy, když jim Eliáš říkal, modlete se trochu hlasitěji, možná vás Bůh neslyší, možná šel čůráš. Proč se snažíš přesvědčit Boha, aby tě uzdravil, když už Kristus zaplatil za tvé uzdravení? Why are you proč se snažíš přesvědčit Boha, aby tě finančně zaopatřil, když už Kristus zaplatil za tvé zaopatření? Proč se snažíš přesvědčit Boha, aby tě chránil, když jsi v Kristu pod jeho ochranou? Děláme to proto, že nás to po století učilo náboženství. Víte, bylo by úžasné, kdyby každý z nás mohl strávit jeden týden o samotě, v izolaci, bez přístupu k jakýmkoliv elektronickým zařízením, internetu, čehokoliv, jen by meditoval o tom, co říká Boží slovo. Před dvěma týdny jsem řekl Debbie: řekl if you že pokud s tím nepřestane, pošluji na rok na Bora Bora a nebude tam mít žádný telefon ani přístup ke světu. She said, okay. Řekla super. Look how powerful, how powerful your heart works. Vidíš, jak mocným způsobem funguje tvé srdce? Elijah, the great prophet, Velký prorok Eliáš byl po dobu šesti měsíců nadpřirozeně zaopatřován Bohem. There was no rain. Nepršelo. God care Bůh se o něj staral. Then God sent him out of his pak mu Bůh nařídil víc úkrytu he called the prophets together. a zhromáždit Balovi proroky. What happened when the Bales prophets came together? Co se stalo, když se zhromáždili Balovi proroky? Sure you know Myslím, že většina z vás zná příběh. To, to Řekl jim, poslouchejte, vyzkoušíme, který z Bohu je ten pravý. Ten Bůh, který sešle oheň z nebe, bude skutečný. A my víme, že Bůh seslal oheň z nebe. And what did do? A co udělal Eliáš? He cut off the heads of all the Eliáš usekl hlavy všem bálovým prorokům. Of heads cut off with sword. Vzal meč a stovkám proroků usekl hlavu. He was there, he did it, he saw it. Byl tam, udělal to, viděl to. What happened next? Co se stalo později? The king Ahab tells his wife Jezebel. Král Ahab říká své manželce Jezábel. In 1 Kings 19 verse 1. Je to 19. kapitola první knihy královské od prvního verše. This is so powerful. Je to neuvěřitelně silný úryvek. And Ahab told Jezebel all that Elijah had done. Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Eliáš. Že pobyl všechny bálovy proroky mečem. Then Jezabel a, a Jezábel poslala k Eliášovi poslaze slovy: So let Ať bohové udělají, co chtějí. Zítra, v tento čas, naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi. This was the end of to byl konec Eliášovi služby. It was over. Skončilo to. Why? Proč? Why? Proč? Měl ďábel nebo duch Jezabel větší autoritu. Nevěřím tomu. Vlastně bych to mohl biblicky dokázat, že nebyl v historii žádný takový okamžik, dokonce ani před Kristovým křížem, ve kterém by měl ďábel větší autoritu než tu, která byla dána lidem. What a man, that mindful of him. Co je člověk, že na něj pamatuješ. Učinil jsi ho o trochu menšího než je Elohim. The angels never had that Anděle nikdy neměli takový status. Not even the highest of the na... dokonce ani archanděle neměli takové postavení. Proto musel dňábel oklamat a svést Evu, protože neměl nad ní žádnou autoritu. Dňábel so nás svedl a tak věříme, že má tak velkou autoritu. Eliášova služba neskončila v tomto bodě proto, že na něj zautočil duch Jezábel. Do you know, why his was over? Víte, proč skončila jeho služba? He an in his heart. Protože vytvořil nějakou představu, nějaký obraz ve svém srdci. Look at it. Podívejte se na ten příběh. Jezabel říká, zítra ztratíš hlavu. Co jsou brány do hlavu? Co je vstupní branou do našeho srdce? Your spirit, Tvůj duch, one gate, to je jedna brána. And your senses, that's the gate. A tvoje přirozené smysly, ty jsou druhou bránou. So what when he heard these words? Co se stalo, když Eliáš uslyšel tato slova? He his heart. Otevřel své srdce. He have said, On by měl říci: right. Dobře, Let's do it. uvidíme. Včera jsem zabil pár stovek tvých proroků, zítra budeš další. Look what the Bible says in verse three. Podívejme se, co říká Biblia ve třetím verši. He Tady není napsáno, když to Eliáš uslyšel. It says when he saw that. Tady je napsáno, když to uviděl nebo pochopil. Pochopil ne v intelektuálním smyslu, ale v určitém vnitřním vnímání. V hebrejštině je to přesně význam takového přijetí, když si něco berete srdcem. A co se stalo? Ona to řekla. On si vzpomněl na ten obraz toho, co se právě stalo, obraz ležící hlav udělal z toho svůj obraz, viděl to ve svém srdci, neviděl to svýma přirozenýma očima, protože se to ještě nestalo, ale uviděl to ve svém srdci. A srdce řeklo mozku, Eliáši, konec hry, už je po tobě. Co udělal Eliáš? He ran and he said, I die. Utekl a modlil se: "Pane, chci zemřít." Pokud tvé srdce bude věřit špatným věcem, budeš dělat hlouposti jako Eliáš. If he really Pokud by Eliáš opravdu chtěl zemřít, pak měl zůstat na místě a Jezabel by ho zabila. Ohra by se o to postarala, aby přišel o život. Když máš ve svém srdci špatné obrazy, děláš špatná rozhodnutí. Představivost tvého srdce je první, teprve potom je demonstrace toho, té představivosti. Chceme vidět probuzení v Polsku. Nestane se to, demonstrace té touhy se neuskuteční, dokud neuvidíš to probuzení ve tvém srdci. Tak o čem sníš? Co si představuješ? Jak vnímáš, vidíš sám sebe? Minulý týden jsem četl příběh o ženě, byla slepá, byla to pastorova žena. Neustále se modlila, aby se jí vrátil zrak, a to se prostě nedělo. Mnoho evangelistů, kazatelů uzdravení se za ním modlilo, ale zázrak nepřišel. Až jednoho dne jeden velmi slavný evangelista uzdravení přijel k ním do církve. And she said, Can you please pray for me? Požádala ho o modlitbu. She was completely blind. Byla úplně slepá. So Vložil na ně ruce, and commanded her to see, přikázal jí vidět and he said, a řekl, What do you see? co vidíš? And she said, Nothing. A ona řekla, nevidím nic? I'm blind. Jsem slepá. No. On A řekl, ne. Neptal jsem se, jestli jsi slepá, ptal jsem se, co vidíš. Nechápala, o co mu jde. On jí řekl, že dokud neuvidí tento zázrak ve svém srdci, její oči nebudou reagovat. Když uvidíš sama sebe ve svém srdci vidoucí, tvé oči se otevřou. Přesvědčila o tom své srdce, její oči se otevřely a začala vidět. Před pár týdny jsem dostal zprávu z Kanady. Yeah, late in late 20s. Taková žena po dvacíce. a Mluví rusky, německy a anglicky. She has three Má tři děti. Pochází z Ruska, vyrůstala v Německu a jako teenager s rodinou odjela do Kanady. And she found me on and began to me. Našla si mě na Instagramu a začala sledovat můj profil. Měla jistou nemoc, která, začala, která se začala projevovat narozením prvního dítěte a zesílila jejím posledním těhotenstvím. Všichni se za ním modlili a nic se nezměnilo. Řekla mi, Reinhard, nakonec jsem udělala to, co učíš. Opravdu jsem strávila hodně času meditací, rozjímáním nad dokončeným dílem na kříži. Trvalo mi dva týdny, než jsem přesvědčila své srdce. Said, finally, a nakonec, když je mé srdce přesvědčeno, měla problémy se štítnou žlázou a měla hormonální problémy. Každý den musela brát velmi silné léky. Opravdu nenáviděla tyto léky, protože v ní působily velkou hormonální změnu, hormonální nerovnováhu, že ztrácela nervy a byla velmi hrubá, nepříjemná ke svým dětem. She said Reinhard, when my heart saw myself healed, I threw away the medication. I've never felt so great. Řekla toto, Reinharde, když mé, mě srdce uvidělo uzdravenou, vyhodila jsem všechny léky a nikdy jsem se necítila lépe. Jsem úplně vyléčena. Pak uplynulo několik měsíců a neměl jsem od ní žádné zprávy. A pak mi poslala zprávu. Zeptala se, víš, co se stalo? Na mé srdce tak zapůsobila pravda nové smlouvy, o které vyučuješ, že jsem o tom chtěla vyprávět celému světu. Řekla jsem to všem. Ale můj muž se postavil proti mě, je to velmi náboženský člověk. Our pastor forbid me. To talk about this in church. Můj pastor mi zakázal o tom mluvit v církvi. Pracovala s mládeží v církvi. Pastor řekl, že ji vloučí z církve. Manžel řekl, že se s ní rozvede a vezme jí děti. Do you know what she said? Víte, co řekla? Řekla, Reinhard, moje srdce je tak naplněno radostí z mého společenství s Ježíšem, že mi na tom opravdu nezáleží, i kdybych všechno ztratila. Miluji své děti, ale našla jsem skutečný vztah s úžasným Ježíšem. A to je vše, co potřebují. Když to uvidíš ve svém srdci, zažiješ to ve svém životě. Skutečná duchovní bitva se odehrává ne někde v nebeských kruzích, ale ve tvém srdci. Druhá Korinským 10.4 říká toto. Pro the weapons of our warfare are not karnal, but Zbraně našeho boje nejsou světské, nejbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Casting boříme lidské argumenty a všecko, co se vpíše, pozvedá proti poznání Boha. Every the to the of Uvádíme do podanství každou mysl, aby byla poslušná Kristu. Look, the Bible, says here, down Bible zde mluví o boření lidských argumentů. Víte, co znamená slovo uvažování nebo argumentace v řečtině? Hádáte správně. Představy. Naše zbraně nejsou tělesné, ale jsou mocné v Kristu. In your heart. That's your real Ony mají sílu vyvrátit, zbořit falešné představy v našem srdci. To je ten skutečný duchovní boj. Když si myslíme, že jsme tak velcí duchovní bojovníci, a máme takové velké duchovní bitvy někde v nebeských kruzích, skutečně prohráváme bitvu v našich srdcích. A naším klamem lidé kolem nás jdou do pekla. Jsi v Kristu, příteli. Imagine a big pipe. A big pipe. Představ si takové potrubí, které spojuje moc vzkříšení, které je v Bohu, s tvou nemocí, chudobou, depresí nebo sklíčeností. A na konci tohoto potrubí Js. je rezervuar, zásobník Boží moci, pro veškerou Boží moc, která je k dispozici. A na druhé straně jsi ty, tvé potřeby, problémy, vše, co je potřeba změnit. A na druhé straně jsi ty, tvé potřeby, problémy, vše, co je potřeba změnit. In a, valve, like you turn on off. a uprostřed tohoto potrubí je takový zámek, který může zavřít a otevřít tok. To je tvé srdce. A všechny tyto božské zdroje musí proudit tvým srdcem, aby se dostali do tvého života. Představivost tvého srdce otevírá nebo uzavírá tento tok. Friend, I don't know how you read your Bible. Nevím, jak čteš Bibli. Ale mnozí z nás se naučili číst alespoň dvě nebo tři kapitoly denně. Radím vám, abyste to udělali naopak. And I tell you why. Řeknu vám proč. Podle mého názoru jsou dva způsoby, jak bychom měli zacházet s Biblí. Number Za prvé musíme Bibli studovat. Study, study, study it the of the new studovat, studovat, studovat pečlivě přes brýle nové smlouvy. But apart from it, just your daily Bible reading. Ale kromě studia Bible, kromě jejího čtení. Si musíme pamatovat, že pro nás není rozhodující množství přečtené Bible. Klíčové je, zda ve svém srdci vidíš to, co čteš. So we read. Tak čteme, že jeho božská moc mě obdařila vším, co potřebuji k životu a zbožnosti. Čteme to, pak dočteme kapitolu až do konce a pak přijdeme k další kapitole. OK, splnil jsem závazek, přečetl jsem tři kapitoly, jsem dobrý křesťan, odškrtnu to. No, bad not good ne, ne, ne, špatný křesťan, ne dobrý křesťan. A good Protože dobrý křesťan, si vezme slovo a bude si ho představovat, malovat, dokud se to neobjeví v jeho srdci. My si plníme hlavy vědomostmi a naše srdce zůstávají prázdná a nezměněná. Je lepší vzít jeden verš, který ti, Svatý, vzít vnitř, který ti ukazuje Duch Svatý. Představovat si věci o něm, snít o něm, přemýšlet o něm celý měsíc, než číst denně 15 kapitol. A dokonce i tři kapitoly denně. Vím, že je to špatný přístup, pokud se na to podíváme z perspektivy toho, jak jsme byli učeni. Ale takovým způsobem má Boží slovo moc, která může proměnit náš život. Sni o tom, můj příteli, přemýšlej o tom. Vezmi si prorocké slovo, které jsi dostal, představuj si je, mě je před očima a si o něm. Painting that picture on your heart. Maluj ten obrázek ve svém srdci. Dokud se tvé emoce a myšlenky ve tvém srdci nespojí, a pak to bude tvoje. And then nobody can take it from you. Pak už ti to nikdo nemůže vzít. And then to experience. Pak to zažiješ. Děkuji lidé, že jste mi tak trpělivě poslouchali, opravdu jste nejlepší. Máme ještě jedno zhromáždění.